في الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله فمنها أنها تقي مصارع السوء وتدفع البلاء وتدفع العين وشر الحاسد وتدفع عن الرجل المظلوم وتطفئ الخطيئة وتحفظ المال وتجلب الرزق وتفرح القلب وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به وترغم الشيطان وتزكي النفس وتحبب العبد إلى الله وإلى الخلق وصدقوا في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين وفي شرح البخاري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أذهب البلاء بالصدقة